I denne filmen skal vi se på hvordan vi gjør et møteopptak i Teams. Vi går ned og trykker på denne knappen som heter Møt nå. Så må vi la Microsoft forbruke mikrofon og webkamera og da trykker vi ja. Så klikker jeg på Møt nå for å starte selve møtet. Før jeg starter opp nå vil jeg gi noen korte instruksjoner. Det første er hvis vi trykker på disse tre prikkene. Så kan vi gå inn, og så går vi Vis enhetsinnstillinger. Da kan vi gå bort og velge hvilken mikrofon og hvilket kamera vi skal bruke i dette opptaket. En annen ting som kan være lurt å titte på, det er at hvis vi trykker på disse tre prikkene, så kan du slå av innkommende video fra andre deltagende studenter. Det kan være lurt hvis du er i en formidlingsbasert situasjon, Husk alltid på å om at det blir gjort opptak av forelesningen, og hvis studentene medvirker så må de også gi sitt samtycke. For å starte opptaket så går jag på disse tre prikkene, og så går jag på Start innspilling. Trykker på denne knappen her. Når jeg har startet opptaket så vil jeg få en melding på toppen om personverdserklæringer, og at det må være samtykke. Jeg velger nå å trykke lukk oppe til høyre. Husk at allt som skjer på skjermen blir det gjort opptak av. Du kan dele skjermen om du ønsker. Det kan være veldig praktisk hvis jeg trykker här på «Del». Da får jeg opp masse alternativer. Jeg kan dele skjermen, jag kan dele nettleser, jeg kan dela PowerPoint, jag kan dele tavle. Og ett veldig praktiskt godt tips. tryck på den her «Inkludere systemlyd». Hvis du ska spille av filmer, da vil du få med lyden når du spiller det av for studentene. Når jeg er klar for å avslutte opptaket, så trycker jag på «Stop innspilling» og trykker på Stopp innspilling. Så er spørsmålet hvor finner du og studentene dine dette opptaket? ska skal vise flere steder det går an å finne det. Først så kan du gå på Vis samtale nede på denne oppgavelinja. Og her ligger den tilgjengelig for både dig og studentene dine. Du kan trykke på disse tre prikkene for å hente opptaket. Et annet sted du kan finne det, det kan vi gå ut og titte når vi avslutter møtet ved å trykke her. Du finner også opptaket her i Teams-samtalen, der du kan trykke på disse tre prikkene for å få tilgang. Ønsker du å administrere opptaket, så går du på Åpne i Stream. Da kommer du inn i tjenesten Stream, som er en del av Office 365. Dette er på en måte organisasjonens egen private YouTube.